شركة الانشاء هي شركة تشتغل يخوت يعني شغلها هو تماماً علاقه بالليكشوري الشركة هي تعمل يخوت ومو اي شيء يعني بتعمل يخوت فعلاً فاخرة شوفوا الاشجار الموجودة هون عم في حائط وبعدين بيكون في شجر مشان يعزلك نوعاً ما عن الحديقة اللي جنبك طبعاً هذا العزل عم الى حد ما جيد جداً لأني إذا كان الفيلا بالطابق الأخير جنبك ممكن يكون فيها كشف على هيدا الفيلا وممكن لا حسب طبعا موقع هيدا الفيلا وهذا امر يعتبر بشكل عام ناقص او سلبي شوفوا معي الواجهة اذا رجعنا بالكاميرا لورا طالعوا هذا كله معمول بهذا الشكل طبعا مو كل الفيلا بهذا الشكل يعني مثلا في نماذج بيكون واجهة او واجهتين بهذا الشكل وبعدين الواجهات الثانية اللي بتكون شوية بعيدة عن الشكل الخارجي للفيلا بيعملوها عبارة عن دهان لكن بحد ذاته هذا كثير مكلف وهذا امر بخليني اعرف قد في عندي كواليتي حلو جوا بهذا المكان فيلا رح يكون عندك شجر هذا الشجر مو مزروع هاي الشجره كمان هي مزروعه جديد هذا الشجر يعني كل وقت عملوا مثلا الفلل قالوا لحالهم نحن ما بدنا نوزع الفيلل مثل ما نحن بده يكون المجمع او نحن ما بدنا نوزع القصور مثل ما بدنا يكون المجمع نحن بدنا نوزع القصور بحيث تكون الشجرات موجوده بالحدائق بشكل منظم يعني الشجر تماما هو يلي اعطانا الشكل تبع هذا المجمع الفاخر يلي اسمه فولوني اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شخص احلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات، نحن هون موجودين في مشروع نادر، كل شيء فيه نادر، يعني الشيء اللي راح نشوفه هون غالبا نحن ممكن ما نشوفه في اي مكان ثاني ولا في اي مشروع ثاني ممكن، يعني على الاقل ضمن كل شيء شفناه في تركيا لحد الان، هذا يعتبر فعلا شيء مميز، نحن هون عم نحكي على فولوني، عم نحكي على منطقة اسمها تشيك بيكول. ملاصقة تماما لمنطقة بيكوز، طبعا نحن في القسم الاسيوي من اسطنبول. شوفوا معي هذا المشروع، نحن حاليا بالفيديو تبع الماكيت، يلي بده يشوف القصر، طبعا هو مشروع فيه قصور وفلل، يلي بده يشوف القصر او الفيلا النموذجية بيلاقي رابط اسفل الفيديو، بيعرف تفاصيل كاملة عن المشروع وتقييمنا له وشو رأينا فيه، وش قد نحن اعطيناه نسبة مئوية. هلا بدي ادخل معكم بسرعة في موضوع الماكيت لأنه فعلا فيه شيء شوي معقد وغريب. شايفين معي توزيع الفلل يلي هون؟ الفكرة بالموضوع هون انه الفلل ما توزعت حسب المهندس المعماري هو شو بده. لا هذا الشيء ما صار هون. اللي صار هون الفلل توزعت حسب الشجر شلون موجود. بالمشروع وقت عملوه قرروا انه نحن بدنا نخلي الشجر مثل ما هو من نحط الفيلا بموقع مناسب بحيث تكون الشجرة هي ضمن الحديقة. وعلى اساس هذا الامر وزعوا الفلل، يعني انت عندك المشروع داخل الغابة بالضبط، اساسا حوالي المشروع كله غابات. الشجرة لها قيمة كتير مهمة في تركيا حتى وانت جاي على المشروع بتلاقي بالشارع في شجرة بنص الشارع ما مقلوعه معمول الزفت من طرف اليمين والزفت من طرف اليسار يعني مع انه شارع ضيق اذا كان انت بدك تمر من هذا الشارع بدك تاخد منعطف مشان ما يقلعوا الشجرة يلي موجودة دعوني أشرح لكم بالبداية عن منطقة تشاكماكوي أو نحن بالضبط في منطقة اسمها أوميرلي أشرح لكم شوي عن تاريخ المنطقة منطقة أوميرلي هي تابعة على منطقة في الشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول وتشاكماكوي من عام 1994 جزء من بلدية عمرانية لكن بعدين تم فصلها بموجب قرار حكومي رقم 5747 بتاريخ 22 اذار 2008 طبعا انتشر هذا القرار الحكومي في عام 2008 وبعدين صارت بلديه منفصله تماما هي البلديه المنطقة بتضم 17 قريه من اهمهم المداغ وامرلي وسوق بنار ترتفع تشيك تشكمكوي عن البحر حوالي 100 متر مساحتها حوالي 48.8 كيلو متر وعدد سكانها 183 الف نسمه تقريبا والمناطق المحيطه فيها هي بيكوز وشيلة وعمرانيه وسنجق تبة. بالنسبه للمناخ، المناخ في الصيف بيجي حار وجاف وبالشتاء بيجي بارد ورطب، لكن هون وقت بنحكي حار وجاف بالنسبه لمنطقه تشيك مكوي مو مثل لما بنقول مثلا دول الخليج او يعني هون المناخ تماما مختلف، الحار والجاف هون ما بتوصل عندك درجه 50 او اكثر او 40 درجه مئويه، هذا الشيء تقريبا مو موجود. اضافه انت عندك هذه المنطقه كلها غابات وهي الغابات بتوصل للبحر وجانب المشروع تماما في نهر. فاكثر شهر بيجي فيه حراره بالصيف هو شهر حزيران، واكثر شهر بيجي فيه بروده هو شهر كانون الثاني في الشتاء. خلوني ادخل بالمشروع وبنهايه الفيديو بدي اشرح لكم ليش اتسمت المنطقه هاي في تشيك ميكوي بهذا الاسم، في وراها قصه كثير كثير حلوه. طيب، بالنسبه للماكيت، مساحه الارض تبع المشروع هي 100,000 متر مربع مساحة تعتبر جدا حلوه كم فيلا في جواتها فيها 84 فيلا عباره عن خمس انواع نحن وقت عم نقول فيلا هون فعلا نحن عم نبسط الموضوع يعني انا بقول فيلا هون بروح على مكان ثاني بقول لي فيلا بقول لحالي لا انا هون اكيد ما فيلا هذا شيء ثاني هون عم نحكي نحن على قصور زائد فيلل الفلل نفسها هي بتشبه القصور لكن تجي مساحتها شوي اصغر شوفوا بالنسبه للمساحات الخضراء تبع الفلا هي مساحه خضراء حقيقيه يعني الشجره اللي عم نشوفه هون في شجر بيجي عمره اكثر من 120 سنه وفي شجر بيكون عمره حوالي 70 سنه يعني انت وقت بتاخذ هون فيلا او قصر على الاقل بده يكون في عندك شجره وحده عمرها بده يكون فوق ال 70 سنه بهذا الشكل هن عملوا الشكل او التصميم الهندسي تبع هذا المشروع طبعا هن عملوا بحيرتين هذه البحيره وهذيك البحيره البحيره هي الصغيره القصه تماما مختلفه رح نحكي عنها بعدين والبحيره هذيك الكبيره اللي عم نشوفها بالنص في كثير مهمه بالنسبه كمان للمشروع قبل ما نجي لموضوع البحيره الثانيه في قدامه النهر مثل ما ان شايفين بوينت 4 5 <mbell> بالنسبه للنهر شايفين المشروع اخذ تقريبا نفس شكل النهر تقريبا بيجي بشكل هلال بتتفاوت المسافات يلي بتكون بين نقطه المشروع بين النهر لكن هي عم تكون حوالي 15 متر بشكل عام بالنسبه للنهر عم يكون عرضه كمان حوالي 15 متر في ابعد نقطه تكون حوالي 20 في عرض نقطه وفي اضيق مقطع تكون حوالي 13 متر هذا النهر بحد ذاته هو مشروع كثير كبير للبلديه في سد بعد النهر عاملينه عم ينظفوا المنطقة أو منطقة النهر لحتى يفتحوه يوصل للبحر الأسود، ففي طرف بالنهر هو عبارة عن بحيرة والطرف الثاني بده يوصل أو يصد في البحر الأسود أو هو هيك حاليا، لكن عم ينظفوا المجرى من أجل شغلة كثير مهمة، رح يكون هذا المكان نقطة لعبور السفن الصغيرة، يعني بنقصد بالسفن الصغيرة إذا واحد عنده يخت، ورح يكون في أربع موانئ على هذا النهر، وهيدي نقطة كثير مهمة، وهذا مشروع للبلدية شغالة عليه ما شاء الله بشكل حثيث، وشوي شوي رح يوصلوا لهيدي المنطقة يلي هي منطقة مكوي او منطقه المشروع يعني نحكي عنه فولوني اذا مبين معكم بالمكات في بعض الفلل لها مسابح في بعض الفلل ما لها مسابح 60% من الفيلل بده يكون لها مسابح، 40% من الفيلل بده يكون هذا الموضوع اختياري، إذا شخص بده يحط مسبح بحط، إذا شخص ما بده يحط مسبح ممكن بكل بساطة يقول أنا ما بدي مسبح فما بيحط مسبح، يعني الفيلا اللي ما لها مسبح هذا موضوع اختياري، إذا بده يسوي مسبح هن بيسووا له كشركة إنشاء مسبح أو هو نفسه ممكن يتفق مع شركة ثانية، وفي فيلا أساسا معمولة وفي معها مسبح أو قصور معمولة في معها كمان مسبح. جانب البحيرة يلي بالنص في 17000 متر هو عبارة عن سوشيال facilities هيدا 17 متر في جواتها مسبح مغلق في جواتها نادي رياضي صالة بلياردو سينما في كمان جواتها فعاليات ونشاطات كتير مهمة مثلا مثل سبا في كمان مسبح مفتوح بيجي بالنص كمان الجانب البحيرة وبنسبة للمشروحات ذاته عم شوف فيه جزر وانا قلت لكم هذا المكان بدي أحكي لكم عنه بعد شوي هون في عنا بحيرة تاني وإذا ملاحظ على البحيرة في عليها اربع فيلل وكل فيلا الها طريق خاص ومكان للجلوس خاص للبحيرة، وفيلا نفسها الحديقة تبعها بتوصل كمان لهيدا البحيرة، لكن المميز جدا انه هدول الفيلل هن تقريبا في أقرب نقطة للنهر، إضافة في لهم سيكيورتي خاص، المجمع كلياته له سيكيورتي خاص، يعني له أبواب وله سيكيورتي خاص، لكن هدول اربع فلل لهم خصوصيه كثير كبيره مثلا اذا كان في شخص مهم حابب يشتري بهذا المكان ويكون عنده دبل سيكيورتي رح يكون بهذا المكان لاني بعد ما يقطع الشخص نقطه الحراسه اللي يعني موجوده على باب المجمع بيجي على نقطه حراسه ثانيه خاصه فقط في هالأربع فلل يلي لهم بحيرة خاصة ويلي كل واحد منهم حديقته بتوصل للبحيرة وتقريبا هن اكبر النمازج الموجودين يلي تماما ممكن نعتبر عم نحكي عن قصر موجود على نهر له بحيرة وله سكيورتي خاص داخل سكيورتي خاص، هذا اللي بيميز الفلل الاربعة هدول، بالنسبة للمشروع ومراحل الانشاء مثل ما كنتم شايفين باللقطات الجوية بتسلم في 3/2022 حسب كلام شركة الانشاء. قطعوا فيه مشوار حلو لكن انتم دائما تواصلوا معنا مشان نعطيكم اخر التحديثات اذا صار تاخير او بده يصير تاخير او كذا نحن ممكن نعطيكم استشارات سريعه ودقيقه بخصوص هذا الموضوع اذا كان حدا بده يعرف ان الفيلا تبعه وين صارت شو وضعها امتى بتخلص شاد بقي لها للتسليم وشو مراحل الانشاء اللي وصلت له ممكن يتواصل معنا باي وقت ونروح نصور له الفيلا تبعه ونقول له المرحله اللي وصلت لها الفيلا تبعك هي كزا. وتاريخ التسليم هو رح يكون كذا أو المتوقع التأخير رح يكون كذا أو ممكن يكون تسليم مبكر هذا كله بصير بالتواصل معنا إن شاء الله أنا أكتلكم بنهاية الفيديو بدي أحكي لكم شي عن سبب تسمية تشك مكوي بالنسبة لسبب التسمية، كان في ست اخوة، في زمن محمد الفاتح اجوا على هيدا المنطقة وعملوا مثل تقريبا مكان صاروا يمارسوا فيه الزراعة والحطب والتحطيب وهالقصص هي اللي كانت المهن اللي يعني منتشرة في هيدي القرية، طبعا كانت قرية لأن أساسا المواصلات ما كانت أمر سهل، وصار في ثورة صناعية وصار في مواصلات فصار الوصول لهيدي الأماكن سهل، صار توريد المستلزمات لهيدا الأماكن، الواحد صار في مار... يعني اختلف الوضع، لكن قبل رغم قربها من مركز المدينه تعتبر قريه مثل عندنا مثلا بكر كوي تعتبر حاليا في مركز مركز اسطنبول لكن هي بحد ذاتها كانت قريه من زمنها يعني كانت خارج اسوار اسطنبول، هون كان نفس الوضع، كان في ست اخوه في زمن محمد الفاتح اجوا على هذا المكان وعملوا تقريبا مثل مثل قريه صغيره وصاروا يشتغلوا في مجال التحطيب والزراعه اللي كانت منتشره في هذا المكان وطبعا يأخذوا على اسطنبول مشان يعملوا نوع من التجاره. فالست اخوه هدول كانوا كثير كثير يحبوا بعض كانت علاقتهم كثير قويه وكانوا دائما بيدافعوا عن بعض وما بيطلعوا غير مع بعض بيحاولوا دائما انه يحموا بعض باي شكل كان في مره من المرات كانوا رايحين على مركز اسطنبول او داخل اسطنبول من اجل انه يبيعوا الحطب يلي عندهم مثل ما بتذكر الروايات في طريق رجعتهم بعد ما باعوا الحطب يلي موجود عندهم لتجار الحطب يلي موجودين اساسا في اسطنبول وهن رجعانين كان باقي مبلغ لسه ما استلموه فالاخوه اقترحوا انه يتم اخوهم الصغير هنيك مشان يحصل هذا المبلغ وانه يتاخر عليهم ويلحقون بعدين فكان في خلاف بين الاخوه انه يستنوا كلاهتهم من اجل انه يرجعوا لان كان في قطاع طرق ولا انه يروحوا وأخوه يجي بعدين لان المنطقه صارت امنه اكثر في عهد السلطان محمد الفاتح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 ممكن تكون صالحة للشراء وممكن يكون في مشاريع ما موجودة بهاي القائمة وبعدين تنضاف فياريت تتابعوا هيدي القائمة بشكل مستمر وتشاركوها كمان مع الأصدقاء شبكة المشاريع التي لا نصح بالشراء بها <تصفيق> الأخ الصغير طبعا تمع باستنى الفلوس بعدين إجا لحق أخواته يلي كانوا رايحين على القرية مع الأسف كان في قطاع طرق وقتلوا الأخوة كلياتهم آياتهم ونجا بعدين الصغير بعد ما شافهم كلياتهم ميتين، طبعا قطاع الطرق كانوا عم يستنوا انه ياخذوا منهم مصاري او يشوفوا معهم مصاري مع الاسف كانت الفلوس موجوده مع الاخ الصغير، طبعا الاخ الصغير صابوا حزن كثير كبير ورجع على القريه وصارت الناس الدول قصته انه شلون قطاع الطرق قتلوا الاخوه كلهم وكانوا عم يدوروا على الفلوس طلعوا على الفلوس مع الولد الصغير او الاخ الصغير، فتسمت القريه باسم قريه تشكمه او بالتركي كوي يعني قريه، فتشكمه كوي يعني قريه وتمت هذا الاسم متداول إلى وقتنا هذا فنحن هون أخذنا تقريبا معلومات عامة عن المشروع في كتير شيء مهم بالنسبة لهذا المشروع هو الفيلا النموذجية هي فيلا ما يقصب يعني عملوا هنا فيلا كبيرة نموذجية أو تعتبر متوسطة نوعا ما نموذجية فنحن من نشوفها ونقيمها نحكي على عيوبها نحكي على ايجابياتها ونعطيها رقم كمان شقد نسبة تقييمنا لهذه الفيلا بالنسبه لمعايير تركية شقه الاحلام فهذا كلياته بتشوفوه ان شاء الله بالفيديو تبع الفيلا النموذجيه الرابط موجود اساسا اسفل الفيديو اذا بدكم تعرفوا معلومات اكثر عن المشروع كمان بتلاقوا اسفل الفيديو في رابط بياخذكم للويب سايت بتشوفوا اسعار هذا المشروع طبعا يلي متعود على اسعار اسطنبول او الاماكن مثل الشقق الرخيصه يلي موجوده في بايليك دوزو او باشك شهير او كذا بيقول لحاله الاسعار غاليه لكن هذه الاسعار هي اسعار الندرة، فانت عم تاخذ قصر في غابة او فيلا في غابة، وقسم كبير من المشروع مع الاسف انباع، فالخيارات تمت قليلة، مثلا في هذا القسم تم عنا فقط قصرين من هذا القصور يلي عم نشوفهم هون يلي لهم جانب البحيرة، والخيارات دائما بتقل لبين ما يقرب المشروع ليخلص، فبنلاقي بعدين الخيارات صارت شبه نادرة او معدومة، فأي شيء بدكم تستفسروا عنه عن الخيارات الموجودة، عن الاسعار، عن التحديثات عن الحسومات اللي ممكن تحصلها من تركيا شقة الاحلام كمان في فيديو مقابله مع احد المسؤولين تبع المشروع، بنشرح فيه عن المنطقه وبناخذ جوله في منطقه تشك مكوي وبنشوف فعلا نحن وين وشو في حول المشروع وما في حول المشروع غير الغابات. ما حطول اطول عليكم اكثر، شكرا كثير كثير لمتابعتكم، تركيا شقة الاحلام بتقدم لك دائما ثلاث معلومات اسم المشروع وفيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع، ومثل ما دائما انتبهوا كثير كثير من المقلدين، كما معكم كميران خليل، تركيا شقة الاحلام الاستثمار الامن مدى الحياه.